Все одно тушили і все одно таке Багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення. Підживили ми тільки гектар 70. Практично не, подкормлю... не підкормлювали, тому що все одобрення лежить в складі. Потім почали сіяти сі... соняшник. Соняшника посіяли 60 гектар. Вони були посіяти десь 150-170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 Миколаївщина.